Lepo pozdravljeni, danes bomo spekli, oziroma kar zgradili, torej čudovito krem hiško. Osnovo za našo čudovito krem hiško smo vzeli od pijane nebeste in ji dodali še strešico listne tega testa kot pri krem šniti. In tole je preprosto neverjetno okusno in jaz mislim, da je to najbolj okusna hiška božična, kar ji boste kdaj spekli. Mm. Sočno tosto, puding smetana in morsjava streha. Demo jo kar spet. jajca sobne temperature ubijemo v skledo. Dodamo sladkor in pričnemo stepati. Stepamo, dokler ne posvetlijo. Kolju primešamo mleko. In umešamo k jajčni mešanici. Zdaj zmešamo še suhe sestavine, 80 g moke. In pa 30 gramov kakava bomo presejali skozi sedilo. Pa še pecilni prašek. K moki dodamo še temni kakav, pecilni prašek in vse skupaj presejemo. Suhe sestavine v dveh korakih nežno primešamo k mokrim. skorbi bi nekaj pozabil. Še vanilijo dodamo, žličko vanilije. Maso vlijemo v pekač, obložen s papirjem za peko, dimenziji 26 x 10 cm. Biskvit zdaj prestavimo v pečico, pekli bomo pre 180 stopinjah, zgorej, spodaj bomo imeli grelo, oklopljeno nasredini in pa nekaj približno 25 odvisno od vaše pečice. Tako pa seveda prevedite pečenost tudi z zbetrebca. Medtem, ko se biskvit peče, pripravimo še preliv. V manjši kozici bomo segreli 140 ml mleka, dodali sladkor, 50 g sladkorja in pa na koncu premešali še 0,7 dl ruba. Mleko in sladkor se grejemo toliko, da se ves sladkor stopi. Prilijemo rum, premešamo in odstavimo. Tako biskvit je sedaj pečen, zdaj ga ozamemo iz pekača, prestavimo na mrežo, da se vkladi, vmes se pa lotimo kuhanja pudinga. Biskvit prestavimo na mrežo, da se popolnoma vkladi. S dvema zavojčkoma vaniljevega pudinga dodamo sladkor in premešamo. Mleko pričnemo segrevati. 650 ml mleka ostavimo na štedelnik in pričnemo segrevanjem. En deciliter pa prilijemo še k mešanici pudinga in sladkorja in dobro premešamo, da ne bo robenih grudic. Tladno mleko prilijemo k mešanici za puding in dobro premešamo, da ne bo grudic. Vročemu mleku prilijemo mešanico za puding in na srednjem ognju kuhamo, dokler se ne zgosti. Ves čas mešamo z metlico. Takole, puding je sedaj skuhan in ko je še vroč, ga bomo ulili v enak pekač, kot smo v njem pekli biskvit. Pekač seveda vkladimo, očistimo in pa oprožimo z živelsko folijo. Sem noter sedaj ulijemo še vroč puding. Vroč puding ulijemo v pekač, obložen s folijom. Če je previdno, položimo oklajen biskvit. Tega pa dobro namočimo z mešanico mleka, sladkorja in ruma. Verjetno ste že opazili, da delamo nekakšno pijano nevesto. Ko je biskvit dobro namočen z mlekom, rumom in sladkorjem, vse skupaj zavijemo v folijo in predstavimo v hladilnik za približno 4 ure. Ideja je, da se puding tako strdi, da bomo lahko tole potem prekucnili na glavo in ozeli ven iz pekača. Samo še dva gradnika sta preostala, da do konca zgradimo našo kremno hiško. In sicer ostrešje bo narejeno iz čvrsto stepene smetane oziroma kreme šantili. V vrh ostrešja pa postaviti seveda še strešnike. Ti bodo pa narejeni iz istega testa, na enak način kot eh, prekremih rezine. Pripravimo zavoj hladnega listnatega testa, ga razpolovimo in nekoliko razvaljamo na peki papirju. Razvaljeno testo večkrat prebodemo z vilicami. Testo zdaj predstavimo v ogreto pečico na 215 stopinj Bomo tole pekli 5 minut. Na to temperaturo znižamo na 180 stopinj pečemo 10 minut in še enkrat znižamo na 160 in pečemo 15 minut. Pa na sredini. Preprosto, ali? Pečeno testo ohladimo. Pekarč s pudingom in biskvitom prekucnemo na glavo. Ja, kolik je lužna tale hiška, krem hiška. Zdaj, takole je. Če zdočajno puding takole malce visi na kakšnem kosu, kot, eh, koncu dol, ga lahko obrežite, ni pa do mene potrebe, ker je taka malo rastikalna hiška. Jaz bom samo tle na koncu odrezal en tanek kos, da bo čisto ravno. O, oh, kako se veselim tega. Smetano in vanilje sladkor stepemo do čvrstega. Na to pa pričnemo zgradnjo ostrešja. Smetano postopoma dodajamo na plast pudinga in jo oblikujemo v trikotnik. Pomagamo si z nožem ali še bolje s paletnim nožem. Jaz ne vem, ali smo mi vse še čarni ali bomo kaj gradbeno podjetje odprli. Poglejte tole čudovito krem hiško. Zdaj pa vse, kar je preostalo, je, da je gordo damo še strešnike. Preprosto zmerimo, kakšna je dolžina ene polovice strehe, tako da bomo vedeli, kako široko odrezati in pa seveda dolžina. Potem pa, ko izmerite dolžino, dajte to na šest kosov, kajti tole je, ravno za šest porci in streho moramo že prej odrezati sicer, se bo hiška zelo težko vreza kasneje. Pečeno lisnato testo nekoliko obrežemo in ga narežemo na strešnike dimenziji ravnopravih za našo hiško. Vse, kar je ostalo, je še, da strešnike položimo na smetano. In na koncu dodamo še lušno okence. Še malo sladkorja v prahu in krem hiška je pripravljena. Vesele praznike vam želim in dober tek.